اهلا وسهلا بيكم في قناه بوسي كروشي. هنزين مع بعض النهارده برطمان ازاز هنجيب اي برطمان ازاز موجود عندنا غسلته ونضفته وشلت الورق اللي عليه من النص بالحجم اللي احنا عاوزينه هزينه النهارده بقماشه الخيش القماشه دي بتتباع بالمتر عند محلات الخيوط المتر منها ب30 جنيه انت ممكن تشتري ربع متر وربع متر بيعمل معاكي كتير وهجيب خيط الخيش هزين بيه البطرمان من فوق وهجيب الشريط ده بيتباع عند محلات الخيوط برده هزين بيه البطرمان فيه منه اشكال كتير والوان كتير هزين بيه البطرمان فوق الخيش هحتاج مسدس الشمع عشان الزق بيه هكون قصة قطعه قد البرطمان الازاز من نص من قطعه الخيش دي بالشكل ده كده مش هغطي بيها البرطمان كله ادوس بس عليها جامد عشان تلصق. افضل حط الشمع كده عليها داير ما يدور لحد ما الزق قطعه الخيش كله وبدوس عليها علشان ما تفكش معايا لانها ممكن تفك لو ما دوستش على الشمع جامد والشمع يكون سخن كده وصلت للنهاية حطيت على الطرف من هنا شم. هلزق اخر قطع بالشكل ده كده. كده خلصنا الخيش هيكون معي بالشكل ده كده على البرطمان دلوقتي هنحط اللي هو الخيط بتاع الخيش اللي انا اشتريته على البرطمان من فوق هجيب نقطه شم هحطها فوق بالشكل ده كده هجيب طرف الخيط هحط عليها وهلف داير ما على القطعه من فوق هلف بس الجزء ده كده هلفه كذا لفه ورا بعض وهرجع لكم ثاني عشان الفيديو ما يكونش طويل معانا ولزقت ده ولفيت الخيط داير ما يدور دلوقتي هقص طرف الخيط وأحط هنا على طرف الخيط نقطه شمع نقطه شمع بسيطه جدا علشان ما يبانش بالشكل ده كده دلوقتي هجيب الشريط هقيس قطع حوا الدائره بتاعت البرطمان و هقص قطعتين هقص قد بعض بالظبط علشان انا هلزق فوق وتحت هجيب شمع برده احطه على الشريط و هلزق برده الشريط حوالين البطرمان من فوق هلزق الشريط كله كده بنفس الطريقه وهرجع هرجعلكوا تاني و لزقت الكنار فوق وتحت بالشمع بنفس الطريقه كده هيديني الشكل ده كده شكله جميل و بسيطه وسهله ومش مكلفه خالص ممكن بقى نحط فيه ورود هيبقى شكله جميل ممكن نحط فيه شمع تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناه